Avaa ryn sivut www.liito.fi ja paina yläpalkista Jäsensivut. Seuraavaksi aukea kirjautumissivu. Käyttäjätunnus on Liiton jäsenrekisteriin ilmoittamasi sähköpostiosoite. Aikaisemmin sivuilla käytettiin yhteistä sisäänkirjautumista ja kaikilla käyttäjillä oli sama salasana. Nyt kirjaudut siis omalla sähköpostiosoitteella ja omalla salasanalla. Jos olet unohtanut salasanan tai et ole vielä luonut sitä, paina tästä. Salasanan luominen ja palautus onnistuvat helposti täältä. Jos et vielä ole jäsen, mutta haluaisit liittyä, paina yläpalkista Liity jäseneksi. Tällä sivulla kerrotaan, kuka jäseneksi voi liittyä ja miten sekä millaisia etuja jäsenyyteen liittyy. Jäsensivuilta löydät muun muassa liitolehden PDF-versiot, koulutusten materiaalin, kannanottoja, lausuntoja ja suosituksia sekä materiaalia opetuksen tueksi.